Το περασμένο πλήνα, δεν την έδωσα! Μα αυτό σημαίνει μια αναφορά τρομάζοντα, φίλε μου! Και γιατί έπρεπε να είναι ένα από του ανόητου μικρού μήνες που έχουν μια μέρα λιγότερο! Εy, ουα, ουα, ουα, ουα, όχι τα κατάφια μου! Πολλά καλά, lady, πια. Είσαι ασφαλή τώρα. Μια μια μια μου! Είναι τόσο άδικο που το Συμβούλιο Φαντασμάτων με βάζει να κάνω όλη αυτή τη δουλειά! στιγμή για να το κάνεις όλο αυτό πάντως. Μόλις σου φαίνομαι, να έχω όλα τώρα για κήρυγμα, έχω κόσμο να τρομάξω, Τι είμαι η Γιάνγκηλτος! Ελάτε, δικομήγες, σας δίνω το διοξίδιο του άνθρακα. Μου δίνετε το οξυγόνο σας. <laughs> Μεγαλώστε, παιδιά μου. Μεγαλώστε. Ε, σ' αγαπώ! Ε, κι εγώ σ' αγαπώ! και μου είπαν τις πρώτες τους Ρεξούλες. τι έγινε τώρα! Ποια αντίδραξη, αγάπητος! Μόλις έχουμε πρόβλημα! Κοίτα! Ουράνια τόξα, κατά παραγγελία! Σκράτς, αυτό είναι το αντίθετο του έχω πρόβλημα! Τα φαντάσματα δεν πρέπει να είναι χανιτωμένα! Πώς θα τρομάξω τον κόσμο, αν κάθε φορά που βρυχό με βγάζω ουράνια τόξα! Μάλλον έχει πρόβλημα. Ναι, μεγάλο σαν τεράστια πίκλα! Με άνθρωπο, κολλήψαμε και βούτυρο. Σημείωσε. Αυτή η καθ' αμάρεση. Να το ξέρει απότε! ποτέ. Θελήσει να μου κάνει έκπληξη. Ναι, μα δεν έχει σημασία αυτό τώρα. Α, α, α, α. Ναι, γεια. Κάθε φορά που με τον γιατρό είναι κάποιο. Ο αριθμό είναι 57. Θα δείτε πότε θα σα δει η γιατρό. Γεια. Καλά, μηδένει την εξυπηρέτηση πελατών. Τώρα πώ θα κάνω ηγένο τη τρομάρα μου. Μ, μπορώ να τη κάνω. καρδιστικό, έχεις γίνει πιο αστεία από τα πρωταγωριστήκαμε, νομίζω πως σε επηρέασα γιατί, αυτό ήταν ου, μιλά σοβαρά τώρα